Dámy a páni, teraz na podium pozývam pána Čudovita Skalko z Poravy, ktorý sa vám predstaví sám so svojou skupinou. Dobrý deň, sa prajem. Ako viete, ja som z Poravy, vyšiel som tu sa tu podiečiť, lebo som naťazko chorý. A mal som tu vystupovať sám, ale ja mám trému, tak som zorganizoval tú skupinu, ktorá mi bude pomáhať, zaspívať. Aha, som to zase Dorina, Dorina. I'm not sure <risa> dame si más de A nišku Všetká čest. Ešte vám pekne zaďakujeme a sa rozlúčime. A večer ideme na to, nie?